Συμπολίτε μου, με ευθύνη, τόλμη αλλά και μεγάλη αισιοδοξία, ανακοινώνω σήμερα την πρόταση τη κυβερνητική πλειοψηφία για τον νέο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και μιλώντα πάντα στη γλώσσα της αλήθεια, επιθυμώ να εξηγήσω στον ελληνικό λαό την επιλογή μου. Η απόφαση που κλείθηκα να πάρω δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία είναι κατά το Σύνταγμα ρυθμιστή του πολιτεύματο. Ενσαρκώνει την ενότητα του έθνου και γι' αυτό οφείλει. Να έχει αίσθηση καθήκοντο, ώστε να υπηρετεί άξια το θεσμικό βάρο του αξιώματό του. Πρέπει επίση να διαθέτει γνώσει, κύρο και διεθνή εμπειρία, ώστε να συνδράμει δημιουργικά στην εσωτερική ζωή τη χώρα, αλλά και να την εκπροσωπεί με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση στο εξωτερικό. Ο κατασταστικό μα χάρτη δεν επιφυλάσσει στον πρόεδρο ουσιαστικέ αρμοδιότητε. Αυτό όμως, καθιστά το συμβολισμό ακόμα πιο σημαντικό και σε μία εποχή που ο τόπος μας αφήνει πίσω την κρίση και κάνει πράξη την εθνική του αναγέννηση, έκρινα ότι το πρόσωπο του ανώτατου άρχοντα πρέπει να συμβαδίζει με αυτή την πορεία. Όλοι μαζί ανοίγουμε ένα μεγάλο παράθυρο στο μέλλον. Με πρώτο, τον πρώτο πολίτη. Ο πολίτης είναι γένος αρσενικού. Η δημοκρατία, η Ελλάδα και η πρόοδος ωστόσο είναι γένος θηλυκού. Και αυτές μας καλούν στη μεγάλη υπέρβαση. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να αποκτήσει η πατρίδα μας μια άξια Ελληνίδα στην κορυφαία πολιτική της θέση. Προτείνω, λοιπόν, για Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Κυρία Σακελαροπούλου είναι μια εξαίρετη νομικός, με διεθνεί περγαμενές. Δικαστής με λαμπρή πορεία στο ανώτο δικαστήριο του οποίου έγινε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος, με πρόταση μάλιστα του προηγούμενου Πρωθυπουργού και με ομόφωνη απόφαση της κυβέρνησής του. Έχει μακρά θητεία στο πέμπτο τμήμα του Δικαστήριου, όπου διαμορφώθηκε μια πρωτοποριακή νομολογία για τα σωστά όρια μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. Η ίδια άλλωστε, διατέλεσε και Πρόεδρος της Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος. Διακρίνεται για τη μετριοπάθεια την τη αλλά και το ενδιαφέρον τη για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, με τα οποία έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως. Όλοι αναγνωρίζουν τις δημοκρατικές αναφορές και την κοινωνική ευαισθησία της. Και από όσο ξέρω, δεν προέρχεται από τη δική μας πολιτική οικογένεια. Μία ανώτατη δικαστή στο ύπατο αξίωμα της χώρας, σηματοδοτεί την προσήλωσή μας στη δικαιοσύνη ως κεντρικού αρμού της δημοκρατίας. Τη διάθεση της κοινωνίας. Να αρθεί πάνω από διχασμού και κομματισμού και να ζήσει με κανόνες, ασφάλεια και ευημερία. Αλλά και στο μέτωπο των διεθνών μα σχέσεων, αναδεικνύει το σταθερό προσανατολισμό της Ελλάδος να αντιμετωπίσει τις εθνικές προκλήσεις ειρηνικά και πάντα με γνώμονα το δίκαιο. Και ναι, η κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα, διακεκριμένη επιστήμων και ενεργό πολίτη. Α μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μα. Η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται ακόμα από πολλέ διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Ε, λοιπόν, αυτό αλλάζει. Ξεκινώντας από την κορυφή. Στις αρχές της τρίτη δεκατίας του 21ου αιώνα, η Ελληνίδα παίρνει τη θέση που της αξίζει. Δεν είναι πολλέ οι εμβληματικέ ευκαιρίε που έχει ένας Πρωθυπουργό να αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα για το μέλλον. Η επιλογή της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ελληνική Δημοκρατίας είναι μία από αυτές και είμαι περήφανος που την εισηγούμε ως ένα τολμηρό βήμα όλων μας προς το αύριο. Σέβομαι απόλυτα τον πρόεδρο της δημοκρατία Προκόπη Παυλόπουλο, που ολοκληρώνει τη θετία του. Προβληματίστηκα πολύ, όμως είμαι σίγουρος ότι η τελική μου απόφαση είναι η ορθή. Η κυρία Σακελαροπούλου είναι μια πρόταση ενωτική, υπερκομματική, προοδευτική και έχει όλες τις προϋποθέσεις να ψηφιστεί από το σύνολο των βουλευτών. Τιμώντα το πρόσωπό τη, τη σύγχρονη Ελληνίδα. Καλώ τι πολιτικέ δυνάμει του τόπου να εξετάσουν την προσωπικότητα τη υποψηφιότητα που υπορτείνω, το επιστημονικό έργο, αλλά και την κοινωνική παρουσία μια αυτοδημιούρητης γυναίκα με καταγωγή από την Ξάνθη, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για να κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση. Τι καλώ επίση να σκεφτούν και την αντίληψη που εκπέμπει η εισήγησή μα. Για πρόεδρο τη Βουλή, πρώτα τον κύριο Τασούλα ο οποίος εξελέγει με 283 ψήφους, τις περισσότερες που έλαβε ποτέ κανείς σε αυτή τη θέση. Και πρόσφατα η Βουλή έδωσε τη δυνατότητα της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού από το μόνιμο τόπο διαμονής τους, με 288 ψήφους. Σήμερα αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη της πρότασή μου. Στην ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, όλοι θα αναλάβουμε την ευθύνη του τελικού αποτελέσματος. Εύχομαι από καρδιάς να αποτυπώσει τη συνένεση που τόσο επιθυμούν οι Έλληνες. Σε μια κρίσιμη συγκυρία, η παρούσα Βουλή έχει τη δυνατότητα να γράψει ιστορία. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει.